Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я рада, що ти на моєму каналі. Обов'язково підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. І сьогодні я вам розповім про найцікавіші та найгарніші місця у Шотландії. Обов'язково продовжуй дивитися далі. Пляж Лузкентайр Цей шотландський пляж часто порівнюють із найкращими куточками Карибського узбережжя. Синьо-зелені води під сонячним промінням виглядають анітрохи не гірше, ніж на Багамах, а надзвичайно дрібний пісок більше нагадує талькову пудру. Під час відпливу пляж, прихований у затишній бухті, виглядає надзвичайно красиво та мальовничо. Замок Стерлінг, замок, який займає значне місце в історії та культурі країни, був збудований у 12 столітті а основні будови замкового архітектурного ансаблю було зведено у 16-17 століттях. Замок знаходиться у вигідному стратегічному місці. З трьох боків його оточують круті урвища та кам'янисті схили гір. Він полюбився багатьом представникам династії Стюарт, а шотландська королева Марія Стюарт була коронована в залах замку у віці 6 днів від народження. Замок Стерлінг відкритий для відвідувачів кожного дня, окрім Різдва. Прогулюючись приміщеннями замку, мимоволі відчуваєш унікальну атмосферу середньовіччя. А якщо піднятися на стіну або дозорну вежу, то відкривається захоплюючий вид на Смарагдові поля, на яких? Від сьогодні віє спокою, А лише кілька століть тому на них кипіли криваві битви. Бен-Невіс. Висота гори Бен-Невіс – 1344 метри. Це найвища точка усіх британських островів. Будь-якої пори року на горі багато туристів, любителів альпінізму та скелелазіння. Взимку тут катаються на лижах та сноубордах. Дістатись до гори Бен-Невіс найзручніше з міста Глазго. Щороку на цю вершину піднімаються близько 150 тисяч туристів, хоча весь підйом може зайняти близько 8 годин. Острів Аран Острів Аран приваблює туристів як своїми курортами, розташованими узбережжя, так і історією. Свого часу тут мешкали і римляни, і варяги, і брити, збереглися пам'ятки історії неолітичного періоду. Туристи зазвичай вирушають у подорож, а раном на велосипеді. Чудова дорога веде вздовж усього узбережжя. Озеро Лох -Нес. Про це шотландське озеро чули, напевно, всі. Адже саме звідси пішла хвилююча світову громадськість легенда про чудовисько на прізвисько Несі. Перші згадки про величезного монстра, що ховається в глибинах Лох з'явилися ще в 565 році. І протягом століть сюди притягує роззяв і любителів містифікацій. Саме собою озеро Лохнес дуже давнє. Відомо, що воно з'явилося ще за часів льодовикового періоду. Його загальна площа становить 65 квадратних кілометрів а глибина – 230 метрів. Туристи також можуть відвідати музей, який розташований неподалік озера Лохнес. В його експонатах представлена докладна історія про всі спроби виявити чудовисько. А також показані всілякі фальсифікації створення людьми для наживи. Наступне цікаве місце – це аббатство Мелороуз. Це перший цистеріанський монастир біля Шотландії, побудований ще у 12 столітті. Мелороус пережив і напади, і пожежі, та руйнування. Проте віруючі люди та багаті меценати ніколи не шкодували коштів для відновлення аббатства, і сьогодні воно виглядає не менш дивним, ніж раніше. В аббатстві Мерлоус поховано серце короля Роберта Брюса. Фолкерське колесо – найбільша інженерна споруда країни, Перший у світі суднопідйомник, відкритий у 2002 році. Цей шедевр інженерної думки з'явився тому, що необхідно було забезпечити проходження суден між каналами «Форт Клайв» та «Юніон», оскільки їх поділяє висота 24 метри. Принцип роботи колеса такий – судно з каналу «Форт Клайв» Запливає в нижній відсік судоприйомника. Споруда висотою 35 метрів має вражаючий вигляд. Формою вона нагадує кельтську двоголову сокиру. Туристи можуть замовити тур на кроїзному катері і здійснити підйом на колесі. А потім пропливти віадуком. Долина Гленко та віадук Гленфінан. Гленко – мальовнича долина у південно-західній частині Хайленду, яка вражає своєю унікальною природою. Вона оточена горами, з яких стікають кристально чисті гірські струмки. Таких суворих, але красивих місць у всьому світі знайдеться зовсім небагато. В окрузі Хайленд є й інша визначна пам'ятка. Залізничний арочний віадук з бетону, найдовший у Шотландії. Побудований віадук був у 1898 році. Він має містичну красу. Дивлячись на нього на тлі шотландських пейзажів, ніби переносишся в казковий світ з дитячих фантазій. Саме цим знаменитим віадуком їхав знаменитий Хорвардс-Експрес, який доставляв чарівників з Лондона до магічної школи.